Surpriza zilei, Liviu Dragnea nu a votat legile justiciei. În timp ce reprezentanții coaliciei PSD al de acuz opoziția ce dorește subliniere te doar tergiversarea modificării legilor justiciei, în sublinierea i presubliniere dintele PSD sublinierea sublinierei PSD al Camerei Deputaților a lipsit de la votul decisiv. Camera deputaților a adoptat, marci, modificările la cele trei legi ale justiției, 304 pe 2004 privind organizarea judiciară. 303 pe 2004 privind statutul magistracilor sublinierei 317 pe 2004 privind funcționarea sublinierei Organizarea Modificările la legea 304 pe 2004 au fost adoptate cu 182 de voturi pentru 91 împotriv sublinierei o abcinere. Votul în cazul legii 303 pe 2004 a fost 190 pentru, 98 împotriv sublinierea I2 abțineri, iar în cazul legii 317 pe 2004, 189 de voturi pentru, 101 împotriv sublinierea I2 abțineri. Principalul absent de la votul pe legile justiției a fost chiar presubliniere dintele Camerei deputaților Liviu Dragnea. Potrivit votului electronic publicat pe pagina web a Camerei deputaților, acesta nu a participat la votul pe proiectele care, declarativ, le-a susținut sublinierei pe care coalicia psd -alde le a trecut pe repede înainte. De altfel, Liviu Dragnea nu a fost văzut marci la Camera Deputaților. Prin modificările aduse legilor 303 pe 2004, sublinierea 317 pe 2004, CSM prime, subliniere de numire denumire, subliniere, revocarea conducerii în altei curci de casacie Cinei. Presupunerea din tele României fiind eliminat din proceduri. Legea 303 pe 2004 a fost modificată în sensul ce presupunerea din tele României nu poate refuza numirea în funcție a judectorilor, sublinierei procurorilor stagiari. Legea prevedea ce presubliniere dintele României poate refuza o singură dat numire a judectorilor sublinierei procurorilor stagiari, iar refuzul motivat se comunica de îndat Consiliului Superior al Magistraturii. De asemenea, tot la legea 303 pe 2004. A fost eliminat implicarea comisiilor speciale parlamentare pentru controlul activit și serviciilor de informații în verificarea declarației olografe date de magistrați pe propria răspundere, potrivit legii penale, din care se rezulte ce nu au fost subliniere. Ei nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperici, informatori sau colaboratori ai vreunui serviciu de informații. De judecător, procuror, magistrat asistent sublinierei asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcții publice sau private, cu excepția funcțiilor didactice, din structurile autorității judectore subliniere P. Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii Sublinierei Colii Naționale de Grefieri precum sublinierea din cadrul Ministerului Justiciei, au mai stabilit parlamentarii, modificând textul referitor la incompatibilit Modificare a legii 303 pe 2004 a fost eliminarea articolului care prevedea ce judectorul sau procurorul poate fi numit în funcția de membru al guvernului. A fost redefinită roarea judiciară. Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilit în condițiile legii sublinierei în răspunderea judectorilor sublinierei procurorilor care, chiar dacă nu mai sunt în funcție, sublinierei au exercitat funcția cu reacredind sau grav neglijent, prevede textul adoptat. De asemenea, legea 317 pe 2004 a fost amendată în sensul ce informațiile privind statutul judectorilor sublinierei procurorilor, organizarea judiciar sublinierei CSM, precum sublinierei cele legate de cooperarea instituțională devin informații de interes public. Secția de procurori din cadrul CSM aprob propunerea Procurorului General al Parchetului de pe lângă în alta curte, a Procurorului subliniere Faldna sublinierei a Procurorului subliniere Faldicot de înfincare subliniere i desfincarea secțiilor în cadrul parchetelor, mai prevede textul adoptat. Potrivit modificrilor aduse la Legea 304 pe 2004, s-a revenit la formă aflată în vigoare la articolul 2, justicia se realizează prin următoarele instanțe judectore subliniere a, în alta curte de casacie sublinieră i justicie, b, curci de apel, c tribunale de tribunale specializate e instanțe militare f judecătorii sublinierea a fost reformulat articolului privind secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție conform textului adoptat Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție începe să funcționeze în termen de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Cauzele de competența Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție înregistrate la orice structură de parchet sublinieră insolucionate până la data la care Secția este operațională se înaintează spre soluționare Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, de îndată ce aceasta este operațională. Camera deputaților este prima sesizat, Senatul este for decizional.